Mukava ensinnäkin nähdä, että täällä on näin paljon kuulijoita. Tänään äärimmäinen niin tarkoitus on se, että jokainen meistä tekee tänään kartan. Ja tota niin, se kartta on semmoinen, semmoinen mihin tulee... Minulla ajatus, että, että aika moni kuitenkin jossain vaiheessa elämässään etsii uutta asuntoa. Ja tota niin, niin mä ajattelin, että kerätään Exceliin asuntokohteita ja sitten hyödynnetään avointa dataa, melualueista. Ja sittenhän semmoinen kartta, mihin laitetaan melualueet ja ne omat asuntokohteet. Ja sitten sen päälle mä löysin vielä 2025 pyöräverkkosuunnitelman Helsingistä, niin laitetaan se siihen mukaan. Ja sitten piirretään vähän sen kartan lisäksi vähän omia, omia merkintöjä sillä. Ja siinä käytetään semmoista selaimessa toimivaa maksutonta työkalua. Ennen sitä mun nimi on siis Antti Ahola ja päivisin teen töitä Geosprint ja, ja tota niin Tehän automaattisia karttoja vakuutusyhtiöille, pankeille, rakennus- ja kiinteistöalan toimijalle pääasiassa auttamaan heitä heidän, heidän liiketoiminnassa. Niistä kartoista näkyy, missä riskit sijaitsevat ja missä on erilaisia mahdollisuuksia sitten vaikkapa parempaan liiketoimintaan. Mutta sitten vapaa-aikana, koska ihan kaikki karttoja ei saa tehdä töissä, niin mä pidän semmoista paikkatietoopas.com, opascomnista blogia, minne mä sitten olen koittanut suoltaa kaiken sen tavallaan, mitä on jäänyt tekemättä, tekemättä, mitä ei voinut tehdä Se on enemmän sellainen paikka, missä me koetaan hakea erilaista avoita dataa ja sitten tehdä semmoisia ehkä enemmän jotenkin yhteiskuntaa luotavia karttoja, josta itse tuleekin tulee mieleen vanha anekdootti, ja muista kuka tämän ensimmäisen kerran sanoi, mutta se menee näin, että ihmiskunta on tehnyt kolme merkittävää keksintöä ja niistä ensimmäinen tai ei, no ehkä ensimmäinen on kaukoputki, jolla pystyy luotamaan. Antti, mä keskeytän tähän väliin. Mitä on esityksen näkyä tässä kohtaa? No joo, itse asiassa mä kohta poimin nuo kalvot tuohon. Ah, Okei, okay, joo, anteeksi. <laughs> jo, hyvä, hyvä, ne tulee kyllä. Uh, mutta ensimmäinen se keksit on kaukoputki, jolla voi luoda kauas avaruuteen ja ymmärtää fysiikan lakeja. Ja toinen uh, on sitten taas mikroskooppi, jolla voi katsoa syvälle solun sisään ja, ja ymmärtää ymmärtäästä, että miten elämä rakentuu. Ja kolmas tärkeä keksintö on paikkatietojärjestelmä. Nimittäin, paikkatietojärjestelmä on sellainen tutkimusväline, jolla pystyy luotamaan yhteiskunnan sisään ja, ja tarkastelemaan siellä, että millä tavalla erilaiset asiat vuorovaikuttaa keskenään. Ja nykyään, kun on tietokoneita ja dataa, niin se niin on nope, nopeampia tietokoneita ja enemmän dataa, enemmän avointa dataa, niin se paikkatietojärjestelmä tällaisten ilmiöiden tarkastelussa on aivan mieletön. Ja, ja ennen kuin ryhdetään tekemään varsinaisesti karttaa, niin mä, mä johdattelen teitä muutamalla kartalla, mitä mä olen itse tehnyt sinne blogiini, ja ajattelin myös, että ehkä siitä löytyy jotain inspiraatiota sitten, että mitä, mitä kaikkea te voitte tehdä. Ja nämä seuraavat kartat on kaikki tuota tämmöisiä, mitä pystyy pyörittelemään tuolla netissä. Ne on interaktiivisia web-sovelluksia käytännössä, ja ne on tehty ilman koodaamista. Öö, vaikka oikeastaan niin kuin teen... Enemmän koodi päivässä, mutta nämä on tämmöisiä kivoja, mitkä on tullut kliksuttelemalla nimenomaan sillä työkalulla, mitä tänään yhdessä käytetään myös. Jaaanpa tästä näyttöni. Sanokaapa, kuulkaa, jos näette nyt kartan, missä on sinistä väriä ja keltaisia tähtiä. Jep, hyvin näkyy. Loistavaa. Tämä on, tämä on kohtuullisen vanha kartta jo, mutta tästä, tästä suurin piirtein kaikki alkoi. Minulla on itselläni kaksi pientä lasta, ja tuota, niin tämä kartta kertoo informaatiota siitä, että missä on 0–6-vuotiaita lapsia, ja missä on päiväkoteja. Ja, ja Täydellinen karttahan tämä ei, ei tietenkään ole. Tässä ei niin onnistuta mallintamaan täydellisesti sitä, että miten päiväkotiverkko toimii, mutta se mitä tässä on tehty, niin tässä on jokaiselle postinumerolle laskettu päiväkotien lukumäärä ja sitten katsottu, paljonko siellä on lapsia. Sitten on laskettu jakolasku. Eli otettu lasten lukumäärä ja sitten jaettu se päiväkotien lukumäärälle. Ja sitten tuo numero tuossa kertookin siitä, eli kuten näette, täällä, ää, täällä tota, niin, niin, alueella on 31 päiväkotia ja sitten melkein tuhat lasta. Kun taas vaikka tällä alueella niin on, on selkeästi sellainen tilanne, että siellä on enemmän noita lapsia sit per päiväkoti. No, miten tämä kartta rakentuu? Niin tässä on Tilastokeskuksen Paavo-postinumeroalueiden Paavo avoin tieto taustalla, josta löysin noin 0-6-vuotiaat lapset. Ja sitten Pääkaupunkiseudun palvelukartasta löysin nämä päiväkodit. Ja silloin, kun mä tein tämän kartan ihan ensiksi, ja ja juttelin, juttelin ja kävin näyttämässä tätä eri, eri paikoissa, tuota, Espossa ja Helsingissä, niin ja tulin kysyneeksi, että et hän on, että et näkeekö niin päättäjät niin karttoja tuoreesta datasta, että jos ne miettii vaikka, että pitäisi, miten tätä päiväkotiasiaa pitäisi ratkaista. Ja aika monesti oli sillä, että no ei, ei kyllä näy. Ja, tuota, ja sitten mietin, että ha. Et näitä varmaan pitää tehdä enemmän, että jos saisi niinku sellaisen ajatuksen iskostettua ihmisille, että et asioita voi katsoa kartan kautta ja sit siitä ehkä niinku oppia jotain ilmiöistä. Tästä kartastahan tulisi paljon parempi sillä tavalla, että et jos tietäisi vaikka päiväkotien kapasiteetin ja paljonko sinne ylipäätään voidaan ottaa niitä lapsia ja mikä sitten on ihan tarkka tilanne. Ja varmaan muitakin parametreja. Mutta jotta päästäisiin tälle tasolle tässä keskustelussa siitä, miten dataa voidaan hyödyntää karttojen kautta, niin jostain se keskustelu pitää aloittaa. Tämä oli yksi keskustelun aloitus aloituskartta. No, sitten muutama vuoden päästä onneksi mä kuulin myös sellaista keskustelua, että ah, joo, itse asiassa meillä on tämä meidän kunnassa, nähdään tämmöisiä karttoja nykyään. Ja siitä mä olin hyvin, hyvin, hyvin hyvilläni. Ää, tässä on toinen, toinen tota niin, kartta, jossa sitten Tulee esitelty yksi tämmöinen paikkatietojärjestelmän hyvin, hyvin tyypillinen tapa, tapa analysoida tietoa. Ää, tässä mitä te näette, niin nämä vihreät tähdet on leikkipuistojen sijaintoja. Ja tota, mietin sitä, että, että löytyyköhän pääkaupunkiseudulta sellaisia alueita, missä asuu lapsia, joilla ei ole ihan lähellä leikkipuistoa. Tein sen sillä lailla, että mä otin sitten jokaisen leikkipuistoja ja laskin niille tällaisen, missä paikkatietojärjestelmällä pystyy laskemaan... tämmöisiä ...ympyröitä, joilla on tietty säde. Ja tässä nyt se säde on 500 metriä. Ja sitten sit mä väritin ne kaikki ympyrät tämmöisellä kivalla vihreällä. Ja, ja niin kuin näette, niin niistä syntyy tämmöinen hauska... ...hauska leikkipuisto verkko. Ja tota, mm, Sitten mä löysin tuolta HSYltä ää, tämmöisen ruutuaineiston, jossa oli taas 0–9-vuotiaat lapset. Ja päätin tehdä niin, että väritetään jokainen ruutu, missä niitä lapsia on, mikä ei leikkaa tämmöisen pyöhykkeen kanssa punaisella. Joka paljastaa sitten sellaisia ruutuja, esimerkiksi vaikkapa tässä. Sitä voi klikata ja siellä on 24 kappaletta 0–9-vuotiaita lapsia, jotka ovat kauempana leikkipuistosta kuin 500 metriä. Ja Tähän voisi käyttää esimerkiksi vaikka tässä, kun miettii, että minnehän leikkipuiston rakentaisin. Mutta sitten tätä voi käyttää myös sellaisessa ajatusleikissä, että hmm, kohtaanko työssäni jotain semmoisia datasettejä, missä tämä sama mekaniikka, mekaniikka toimii, jotka voisi tällä tavalla niin pilkkoa palasiksi ja sitten paljastaa tämmöisiä niin alipalveltuja alueita. Yksi mielenkiintoinen juttu on, että täällä Tapiolan alueella, niin muistaakseni just Tämä kyseinen leikkipuisto ollaan lopettamassa. Ja siitä tässä onkin ollut paikallisessa someissa keskustelua ja tuohtumusta. Mutta tässä on, tämän kartan mukaan näyttäisi olevan leikkipuistoja ja lähistöllä, että sikäli niinku tota, ehkä ei, ei vaikutus ole ihan niin, niin dramaattinen. Toki tietysti tässäkin voi ajatella, että paljonko niitä lapsia siellä alueella on ja pystykö ne pakkautumaan niihin leikkipuistoihin ja tehdään mallista parempaa. Mutta jälleen kerran niin kuin tämä paikkatieto- keskustelun herättäminen ja käyminen on, on tärkeää. Sitten tässä on yksi, yksi kartta, joka syntyi synty sellaisessa tilanteessa, missä, missä tossa, tota, niin, niin, näin koulujen alkaessa eräänä syksynä, kun nyt lapsi menasi jäädä auton alle, ekaluokkalainen selkeästi oli, oli kyseessä. Ajattelin, että hitsi vielä, että nyt, nyt tähän, tästä varmaan olisi syytä tehdä jotakin, ja löysin, löysin onnettomuuksien, jalankulkija-onnettomuuksien sijaintajadatana, ja sitten kouluja. Ja tuota, tässä kartassa nämä punaiset kolmiot on niitä onnettomuuspaikkoja, ja sitten nämä keltaiset tähdet on kouluja, ja sitten tuohon on laskettu vielä numero koulun päälle niiltä, että missä on lähellä ollut onnettomuuksia. Ja täältä pystyy klikkaamaan. Tässä näkee oikeastaan myös sen, että miten tarkkaa tämä data voi olla, kun katsoo tätä onnettomuuspistettä. Täällä kerrotaan, että se on lauantai, jolloin jalankulkija onnettomuus. Pinta paljas kuivat, tie valaistu pilvi pouta ja suoja tie. Liikennevalot ei toiminnassa. Ja tuota, näin. näin on käynyt. Tämä kyseinen kartta aiheutti sen, että, että muutamakin Muutamakin lehti uutisoi tästä, ja sitten ajattelin, että no hyvä. Et nyt on saatu niinku jotakin keskustelua siitä, että autoilijat varokaa aika luokkalaisia lapsia. Ja sitten toisaalta myös siitä, että, okei, että kartan avulla voi, voi niinku tiedottaa asioita, ja nimenomaan dataan pohjautuen. Öö, pari karttaa vielä ennen kuin päästään tositoimiin. Voitte jo hieman verrytellä hiirikät tänne. Öö, tämä tässä, mitä näette, on niin sanottu kaunis Helsinki-kartta. Eräänä päivänä HRIistä bongasin tämmöisen aineiston, missä kansalaisilta oli kysytty Helsingistä erilaisia asioita, ja oli saanut kartalle jättää palautteen. Ja, tota, ja tässä näin, näin sitten tota, niin on, on tehty tämmöinen heatmap tänne taustalle, joka kuvaa sitä, että missä löytyy semmoisia niin kerääntymiä näistä pisteistä, mitkä on lähellä toisiaansa. Ja vaikkapa tuota, täällä näyttäisi olevan semmoinen paikka, missä, missä tuota, suuri osa helsinkiläistä kokee, että siellä on kaunista. Joten voidaan zoomata lähemmäs. Ja sitten mietin, että tähän joku toisen datalähteen, että, että ihan kotisohvalta käsin pääsisi katsomaan, että minkälaista siellä on. Ja tuot sosiaalisesta mediasta voi poimia tietoa. aika monessa palvelussa on lokaatio mukana. Flickerin vanha palvelu, mutta, mutta kyllähän sieltäkin löytyy. Ja kun täältä klikkaa, niin, niin voi katsoa, että aha, näyttää selkeästi luontokohteelta, että sen takia varmaan, varmaan siitä pidetään ja siksi annetaan kauniina. Tota, tällä tavalla syntyy kaunis Helsinki-kartta. Ähm, Helsingistä vielä yksi yks hauska, tota, niin on tämmöinen Helsinki julkaisi. 3D-kaupunkimallin eräänä kauniina päivänä, ja, ja tuota niin, niin tartuin siihen. siihen ja, ja se, mikä tässä Helsingin kaupunkimallissa on mielenkiintoista, mun mielestä on se, että se ei ole vaan ainoastaan kauniita niin kuin rautalankamalleja, missä on sitten valokuvalla kuvattu nämä seinät, vaan itse asiassa jokasta näistä rakennusta voi klikata, ja koska ne on paikkatietoaineistoja, niin siinä on ominaisuustietoja. Vähän niin kuin äsken nähtiin OpenStreetMapissäkin kerrottiin, että viiva on oikeasti tie. Tässä rakennuksessa on kerrottu, minä vuonna se on tehty. Ja Siitä se, oikeastaan se ajatus sitten lähti, että, hmm, että jos mä tiedän, että minä vuonna tämä rakennus on tehty, niin mä voin poistaa siitä kaikki rakennukset, jotka on uudempia kuin 1943. Ja yhdistää sen täällä vasemmalla puolella olevaan ilmakuvaan, joka on vuodelta 1943. Ja mä näin tein, ja sitten väritin nämä rakennukset vielä mustavalkoiseksi. Ja tota, siitä syntyi tämmöinen hauska, hauska niin kolmiulotteinen näkökulma Helsingistä vuonna 1943. Ja sitten mä laitan tähän oikealle puolelle tämän nykytilanteen, niin sit pystyy kivasti vertailemaan, että miltä se on näyttänyt. Ja ja sinne pääsee vähän seikkailemaankin lähemmäs. Toki tässä on nyt se homma, että, että nämä fasadit on vuodelta, olikohan nämä 2017 vai 2018, mutta kuitenkin siinä saa semmoista mukavaa fiilistä, että, että millaistahan siellä on ehkä joskus ollut. Tämä työkalu muuten, mitä mä näissä kaikissa käyttänyt, on tämmöinen ARC-GIS-Arkis. Ja tuota, sillä on tehty myös. Myös vielä, otetaan tähän vielä pari. Öö, yksi kartta, mikä on varmasti kullanarvoinen, on tietysti geologian tutkimuskeskuksen avoimesta datasta pyöräytetty, missä Suomessa on kultaa. Kartta, heillä on nimittäin tämmöinen geokemiallinen tietokanta ja siellä on sitten havaintoja, olisiko ollut 90-luvulta eri paikoista ja tuota, ja niissä on sit kerrottu erilaisia alkuaineita, mitä on erittäin hienolla menetelmällä löydetty. Ja siellä on tällainen AUGFAASP-luku, <lacht> joka kertoo sit kultahavainnon suuruudesta. Sitten ajattelen, että pystynkö minä kotisohvaan tekemään tällaisen kullanet-kartan. Tota, tässä mitä isompi pallo, sen enemmän kultaa siellä on havaittu. Ja tuossa on sitten vielä nuo isot liput, top 10 kultahavainnot. Ja tuota, niin itse asiassa tässä on vielä semmoinen, että, että kun klikkaa tuota linkkiä niin se avaa sen geologin käsinkirjoittaman muistiinpanon juuri siitä kohtaa tehdystä kaljo-geokemia-kortista, mistä Voisi katsoa, että missä kohtaa on mitäkin ja mitä se vaikuttaa. Nytpä siis, koska selkeästi luontoretkeily on kasvattanut suosiotaan. Jos joku lähtee tänä kesänä Lappiin, niin painakaa tämä mieleen. Ehkä satutte vaeltaessanne hyödyntämään kultakarttaa ja vahingossa potkaisemaan varpaan isoon kultamurikkaan. kuka tietää. Ähm. Ja sitten viimeisenä vielä, vielä voisi mainita tämmöisen Puuta äh, Tämä tuli, kun mä löysin tuolta HR-ista erinomaisen datasetin siitä, että missä, millaisia puita on Helsingissä. Ja tuota, mä otin sen tähän kartalle ja täältä voi klikkaa puutas kertoo, tämä on lajike öö, lisätietoja, mutta se, mikä tässä on hienoa, niin, niin tuo löytyy tuommoinen mahdollisuus käyttää tämmöistä paikannan minut kartalle työkalua. Eli mä pystyn avaamaan tämän kännykässä ja kun mä kävelen kaupungilla, niin sitten jos mä näen joku hienon puun, niin mä pystyn klikkaamaan tätä sijainti nappia, niin tämä kartta vie sit just siihen kohtaan ja mä tiedän, että mitä puuta kohta aion halata. Näin, tässäpä. Tässäpä tota niin, niin lyhyt, lyhyt tota selostus, pieni intro karttojen maailmaan. Ja tota seuraavaksi, seuraavaksi käydäänkin itse asiaan. Eli tehdään yhdessä kartta. Tässä on suora linkki tuohon työkaluun. Mä kopipastan sen tuohon chattiin. Tämä työkalu on arkis Online ja on siitä hyvä, että sitä pystyy kuka vaan teistä käyttämään. Sen käyttäminen on maksutonta. Ja tuota, sinne voi luoda tunnukset Google- tai Facebook-tunnuksilla, ja sitten niitä omia tekemiä karttoja pystyy tallentamaan. Ja niitä pystyy myös jakamaan sitten koko maailmalle tai sit itselleensä. Sitten siellä tarkki siis löytyy... Se on, se on sen takia hyvä, että ei tarvitse omalle koneelle asettaa mitään, ja sitten sillä saa kuitenkin tehtyä karttoja avoimista rajapinnoista ja tuotua kaikenlaisia muita tietoja, kohta tehdä yhdessä. Mutta sitten, jos haluaa käyttää sitä ammattilaiskäyttöä, niin, niin sieltä löytyy myös sellainen mahdollisuus. Maksaa jonkun verran, mutta tuota, niin, niin sitä itse käytän, käytän sitten työnteossa. Et se sopii niinku sekä HUPiin, vapaa-aikaan, mutta myös sit todelliseen työntekoon. Yes. Ö, eli tänään opit tästä, mitä tehdään. Opit, että mistä digitaalinen kartta koostuu, ja opit tänään tekemään seläimessä pyörivän kartan, tuomaan karttatasoja Helsingin kaupungin paikkatietorajapinnasta rajapinnasta kartalle, tuomaan samalle kartalle omasta excel tiedostosta pisteitä, tuomaan samalle kartalle hr ladatun pyöräverkkosuunnitelman, tekemään vapaamuotoisia merkintöjä kartalle, ja sitten katsotaan lopuksi vielä se aika, millä eri tavoilla sitä dataa pystyy hienommin visualisoimaan. Ja, ja vielä... Vielä väännetään ihan snadisti rautalangasta ennen kuin, ennen kuin lähdetään tekemään sitä varsinaista digitaalista karttaa. Eli kartta rakentuu karttatasoista tässä, tässä viitekehyksessä. Ja nämä, tällä mä tarkoitan sitä, että, että nuo kartat, mitä äsken mä pyörittelin, niin ne kaikki on sellaisia, että siellä on joku pohjakartta. Sitten haetaan melualueet yhdeksi karttatasoksi. Nämä ovat vähän niin kuin Photoshopissa leireitä tai Voisi kuvitella, että laitetaan ennen vanhaa oikeasti laitettiin piirtoheitin niin kalvoja päällekkään. Käsittääkseni se on totta oikeasti. Sitten asunnot tulee sieltä Excel-tiedostosta, pyöräverkon suunnitelma tulee tällaisesta shape ja sitten omat muistiinpanot piirtää itse. Ja sitten käyttäjä katsoo näiden karttatasojen läpi. Ja siinä näkee aika kivasti, miten se sijainti sitten liimaa niitä tietoasioita yhteen. Tässä on vielä, vielä kirjoitettu auki, eli, eli pohjakarttaa käytetään Esrin valmista pohjakarttaa. melualueet tulee tämmöisestä VMS-rajapinnasta. Ja näissä maailmassa on, on niin rajattu joukko tämmöisiä kolmikirjaimisia lyhenteitä, mitkä on hyvä tuntea. Ja, tuota niin, ja kun ne tuntee, niin niistä, niitä ei ikään kuin pelästy, vaan niitä on helppo lähestyä. Ja tämä VMS on ihanan tämmöinen mukava... mukava lyhenne, joka tarkoittaa käytännössä niin kuin, tuommoista rajapinnasta luettavaa karttatasoa. Näin, niin kuin, jos oikein niin kuin vetää mutkia suoraksi. Mutta aina kun te näette VMS-lyhenteen, niin te tiedätte, että tämä voi nähdä kartalla. No, sitten Excelistä tallennetaan CSV-muodossa, mikä on tekstimuotoinen muotoinen, tota, niin, tiedosto, pilkkuerotettu semmoinen. Ja sieltä ne asunnot sit saadaan sinne kartalle. Ja sitten sitten maailmassa on tämmöinen Shapefile-niminen tiedostoformaatti. Itse asiassa se koostuu useammastakin tiedostosta. Tavallisesti ne pakataan .zip-fileiksi ja sitten lähetetään se tänne kartalle myöskin. Sellainen on se pyöräverkon suunnitelma. Ja tämä Shapefile on vähän niin kuin... Mä itse ajattelen siitä sillä lailla, jos ajatellaan, että niin kuvien maailmassa on JPG, mikä on semmoinen aika tuttu standardi niin tuo shapefile on tosi vanha, siinä on omat puutteensa, mutta se on semmoinen kuin standardi, että jos paikkatietoaineisto, pisteitä, viivoja tai monikulmioita, niin se, se on aika, aika vaivatonta sitten tuommoisessa eri järjestelmästä toiseen tuua. Ne omat muistiinpannot ne ei tule datasta, ne tulee omasta elämästä ja ne piirretään hiirellä. Tota niin, niin... No, sitten se data tuodaan kartalle työkalulla. Ja nyt me käytetään tänään ArcGIS-nimistä työkalua. Öö, ja, ja sieltä löytyy tällaisia lisää karttataso-verkosta. Löytyy yhden napin kautta, ja niin kuin näette, niin täällä on tuo VMS-lyhenne. Käytännössä tähän laitetaan sen rajapinnan kurli. ja klikataan lisää karttataso, niin blump, tulee siihen karttatyötilaan. Ja sitten täällä, kun tuodaan tiedostosta, niin sitten voidaan ottaa nimenomaan Shapefile, mitä äsken puhuttiin, ja sitten CSV-tiedosto. Mutta nyt olemme puhuneet riittävästi ja ryhdymme toimeen. Ja ensimmäiseksi kysyisinkin, että nostakaapa käsi ylös, jotka olette saaneet auki kartantekotyökalun siellä, siellä arkkisissä. Loistavaa täällä. Hienoa. Ja yes, tulkaa kaikki mukaan vaan, koska. Koska tota, niin, niin, mitäpä muuta sitä tekiskään kuin karttaa nyt, ja, ja kun yhden kartan tekee, niin siitä saattaa tulla sellainen tota, niin harrastus, joka muuttuu jossain vaiheessa työksi. Loistavaa, kaikki mukaan tekemään karttaa. Mä tota, niin, kaivan täältä esiin, esiin myös itse. Sen verran muuten, että jos on koodareita paikalla, niin developers.arkkis.com osoitteesta niin saa JavaScript-kirjastot sun muut, joilla pystyy sitten tekemään niin kuin ihan koodaamalla näistä täällä Arkis Onlineissa tehdysistä kartoista vielä hienompia omia sovelluksia ja niin edespäin. Mutta siirryn itse nyt tänne tekemään karttaa. Avataan, siirrytään tuonne Classic-tilaan. Näin. Hyvä. Nyt jos teillä on kaksi näyttöä, niin se on hirveän kiitollinen tilanne, että voitte ottaa tämän mun, mun shown ja pistää sen toiseen näyttöön ja sitten pitää sitä karttatyötilaa omassanne toisessa. Mutta sitten, jos ei ole, niin sitten saatatte ehkä vähän joutua hyppiä. Mä koitan mennä sen verran hitaasti, että saadaan kaikki tehty, kaikki asiat. Eli ensimmäisenä tehtävänä meillä on hoitaa ne melualueet tänne kartalle. Se tapahtuu sillä lailla, että ihan ensimmäisenä tämä kartan tilassa, niin täällä ylhäällä on tämmöinen Muokkaa karttaan-nappi. Jos teillä on englanninkielinen selain, niin siinä lukee modify Map, jos on ruotsinkielinen selain, niin sitä emme oikein kokeilemme. Mutta <lacht> klikatkaa tuota Muokkaa karttaa-nappia, nimittäin sillä, että saatte tänne tämmöisen lisään tänne vasempaan ylänurkkaan, ja, ja sieltä löytyy sitten nämä Lisää karttataso-verkosta, Lisää karttataso-tiedostosta-paikat. Nyt me tarvitaan niitä melualueita varten yksi internet-osoite. Ja mikäpä onkaan parempi paikka etsiä avoimeen dataan liittyviä internet-osoitteita kuin HRI. Ja tota, mä kaivan sen teidän puolesta sen urlin ja laitan sen tuonne chattiin, mutta mä näytän, miten se löytyy. Eli kun te menette tänne HRI ja kirjoitatte, että mieluummin, niin täältä löytyy tämmöinen Helsingin kaupungin meluselvitys 2017. Ja sitä klikkaamalla löytyy erittäin. Tyhjentävästi kerrottu, että mitä tässä on tehty. Ja täältä, katsokaahan, löytyy mukavan ihanan tuttu VMS-kolmikirjainen yhdistelmä sekä osoite. Niin nyt otetaan tämä, kopipastetaan se ja helpotetaan teidän elämään. Mä laitan sen tänne chattiin. Noin, voitte poimia sen sieltä. Ja nyt kun se on teidän leikepöydällä, niin siirrytään takaisin sinne arkkisiin. Ja nyt täältä vasemmalta ylhäältä lisää painamalla otetaan Lisää karttataso-verkosta. Näin. Klik. Ja sieltä löytyy tämmöinen pudotusvalikko, minkä tyyppisiin tietoihin viittaat. Ja täältä löytyy myös VMS Valitaan se. Näin. Ja sitten leikepöydältä Liitetään tähän URLin kohtaan nyt että tämä osoite. Hyvä. Sen jälkeen painetaan Lisää karttatasonappia. Ja odotellaan hetki. Tänne vasemmalle ilmestynyt nyt yksi karttataso, jonka nimi on Helsinki VMS. Ja nyt kun tätä karttaa liikuttaa, tämä toimii samalla tavalla kuin Google Maps. Eli täällä pystyy tuota niin, niin plussasta ja miinusta siirtymään, ja, ja tuota, jos painaa shiftin pohjaa ja hiirtä vasenta, niin pystyy tekemään tämmöisen renkulammille zoomaan. Niin näette, että tänne ilmestyi nyt jotakin, jotakin, mikä ei siellä normaalisti ollut. Ja tämä on nyt tämän Helsingin avoimen karttarajapinnan vakiokarttataso. Me halutaan siirtyä nyt ottaa melualue täältä esiin. Ja tuota, Otetaan tähän kohtaan muuten vielä käsiäänestystä. Kuinka moni onnistui lisäämään tämän Helsingin kaupungin avoimen karttatason? Kuusi, kaksitoista, neljätoista. Mahtavaa. Hyvä. Loistavaa. Hienosti. Hyvä. Loistavaa. Okei. Okay. siirrytään takaisin sinne puolelle. Nyt, jotta me saadaan ne melualueet esiin, niin meidän pitää klikkaa tuota karttatason nimeä. Ja kun sen klikkaa, niin tänne alas ilmestyy ihan jokainen kartta. Tämä, niin kuin, tämä kertoo siitä rajapinnasta, mutta nämä ovat karttatasoja nyt, missä on tällaiset valkoiset laatikot täällä näin. Nyt jos menee ihan alas, niin siellä näkyy, että kantakartta on valittuna. Me ei nyt haluta nähdä kantakarttaa, me halutaan nähdä ne melualueet, Niin Otetaan se kantakartta pois klikkaamalla. Ja siirrytään hissukseen ylöspäin. Täällä näkyy, voitte myöhemmin tutkia, mitä kaikkea hienoa täällä on. Löytyy kaava kaavatietoja, osayleiskaavaa, piirijakoa, rakennuksia. Aivan älyttömän hyvä setti kaikkea. Mutta täältä löytyy myös MELU-selvitys 2017. Ja, ja nyt voisi tehdä sillä lailla, että otetaan täältä toi Täällähän kannattaisi varmaan laittaa, Ai, kun nyt tämä meidän tehtävänä on selvittää, että on löydetty kivoja asuntoja, että onko joku niistä melualueella. Niin mä ehkä tekisin niin, että mä ottaisin täältä kaikki, missä lukee päivä, ja otan ja klikkaan ne päälle, niin mä saan tietää, että missä kaikkien yhteismeluun mä hyppään yli. Näettekö, nyt, nyt tänne kartalle tulee sieltä Helsingin kaupungin avoimesta rajapinnasta paikkatietoja. Mitä purppurampi väri, sitä kovempi meteli. Loistavaa. Tämä on, tämä on kyllä niin kuin he, niin kuin ihan huikeaa, että, että Helsinki tarjoaa tämmöisen, tämmöisen mahdollisuuden katsoa, että missä on meteliä. Sitten me tarvitaan ne, tarvitaan ne asunnot, ja mä ne teille valmiiksi ottanut. Käytännössä, mitä on tehty, on Excelissä, Excelin tuota kirjattu sarakkeittain erilaisia tietoja, joissa sit yhdessä sarakkeessa Excelissä on osoite ja sit toisessa vielä on sit kunnan nimi. Olen tallentanut ne CSV-muotoon. Tuota, ne löytyy tämmöisestä osoitteesta. Mäpä laitan tämän. Tämä on testi, te voitte toki, toki niin laittaa ihan mitä tahansa, mitä tahansa tota niin, niin, omia. Mä huomaan, täältä keskustelussa on, on kysymyksiä. Voitaisiin tarttua näihin, näihin tota niin hetken päästä. Mutta nyt, nyt se, mitä tehdään seuraavaksi on, eli ottakaa tämä CSV-faili, minkä tuohon chatin linkkiin laitoin. Itse Hamilaittoi ja, ja klikatkaa sitä, niin te huomaatte, että, että te koneelle latautuu tämmöinen tekstitiedosto. Ja sitten tulee oikeastaan, niin kuin, miten sitä sanoisi, hienomotorisesti hankalin kohta tätä kartan teko rupeamaan. Nimittäin teidän pitäisi saada tämä iso karttaikkuna näkymään tähän, tähän niin kuin kokonaisuudessaan. Ja sitten Teillä varmaan menee se sinne ladatut tiedostot kansio. Minulla on täällä tämmöinen oma työpöytäharjoitukset kansio, missä on tämä asunnot csv-faili. Niin se, mitä tästä, miten tämä tuodaan kartalle, tämä lista asunnoista, niin sille, että otetaan tästä kiinni tästä tiedostosta, ja oikein nätisti varoin tiputetaan se tänne melualueiden päälle. Noin, päästetään hiirestä irti niin tämä työkalu huomaa, että okei, siellä on yksi sarake, minkä nimi on osoite. Sitten se tulkitsee, että se on varmaan semmoinen, missä on osoite. Ja sitten siellä on semmoinen sarake kuin kunta, se on varmaan semmoinen, missä on kunta. Siellä on myös hinta ja pinta-ala ja sitten urli. Nyt klikataan lisää karttataso. Ja silloin Arkkis automaattisesti paikantaa tässä äskeis Excel-taulukossa olleet kohteet sen osoitteen ja kuntatiedon mukaisesti paikoilleensa. Sen lisäksi, mitä tapahtui, niin se huomasi, että ahaa, siellä oli jotain numeroarvoista tietoa ja sitten se päättää ehdottaa, että no mitä jos visualisoidaan se kartta tämmöisellä kasvavalla pallolla hintasarakkeen mukaisesti. No me voitaisiin tehdä niin, mutta, mutta tehdään nyt sillä tavalla, että täältä vasemmalta ylhäältä valitse näytettävä ominaisuustieto. Valitaankin vaan näytä vain sijainti. Silloin ne näkyy tuommoisena mustina pisteinä täällä kartalla. Ja sitten klikataan valmis. Nytpä käännyn hetkeksi tänne keskustelun puolelle ja katsotaan, miten kävi. Moniko onnistui tuomaan pisteet kartalle? Kuinka moni sai CSV-failin? Loistavaa, hyvä. Hieno juttu. Miettikää, minkälainen supervoima teillä on nyt käytössänne. Jos ajattelette, että, että vaikka töissä, että että kuinka paljon on, on sellaisia exceleitä liikkuu, missä on jotain osoitteita, ne voi olla osoitteita, ne voi olla kunnan nimiä, postinumora-alueen nimiä, vaikka maan nimiä, niin te pystytte minkä tahansa taulukkomuotoisen tiedon nyt tuomaan kartalle ja hahmottamaan, että missä ne asiat sijaitsevat. Ja sitten voit ottaa toisen taulukkomuotoisen tiedon ja tuoda sen siihen samalle kartalle ja verrata, että onko näissä joku juttu, yhteys. Tässä piilee, piilee tämän niin paikkatietojärjestelmän syvä ydin asioiden vertaaminen niiden keskinäisen etäisyyden kautta. Jos se raahaaminen ei muuten onnistu, niin täältä lisänapin kautta vasemmalta ylänurkasta löytyy lisää karttatasotiedostosta. Ja sieltä pystyy myöskin tuomaan sitten CSV-failin. Hyvä. Nyt jos itse vähän katsoo tätä karttaa syventyy tarkemmin, niin ehkä täällä, täällä taitaa olla itse asiassa yksi kohde, joka osuu tämmöiselle B-sin väliselle alueelle. Voin täältä mapista katsoa, että mitähän se tarkoittaa. Se tarkoittaa näköjään, että 55 desibeliä on meteliä. Mä klikkaan tätä mustaa pistettä, niin se näyttää siinä Excel-rivillä, olle tiedot puhekuplaan. Eli siellä on tämmöinen arhipan polku 13, pinta-ala 114 ja 240 tonniin. Ja. ja siinä saa olla urli. Nimittäin nyt, kun mä klikkaan tätä urlia, niin tämä avaa sen varsinaisen asuntoilmoituksen tähän uuteen ikkunaan. Eli tällä tavalla pystyy linkkaamaan sitten tietoa, tietoa kätevästi noihin kartoille. Noin. Öö. No niin, sitten nyt me ollaan siis taklattu kaksi keskeisintä aineistomuotoa, mitä voisi oikeastaan niin tässä kart, avoimen datan ja kartan teon kontekstissa olla, eli tämä VMS rajapinta ja sitten tekstimuotoinen tiedosto. Jatkamme kolmannella, eli tällä Shapefile-nimisellä tiedostolla. Paikkatieto piireissä pyörinneille Shapefile on ihan, ihan tosi tuttu juttu. Mutta koska varmasti kuulijoina on sellaisia, jotka eivät paikkatiedosta ikinä ole niin paljon, niin paljon syvemmälle mennyt, niin nyt käydään läpi, millä tavalla se shape tuodaan tänne näin. Ja tota, nyt pitäisi itse onnistua etsimään täältä hreistä tämmöinen shape -faili. Ja etsitään nimenomaan se että pyöräverkkosuunnitelma 2025. Koska kiinnostaa tietää, että jos johonkin näistä kohteista muuttaisin, niin voisikohan siellä olla joku hyvä, hyvä pyöräbaana tulossa. Ja tuota, voitte avaa omaan selaimeen uuden välilehden ja kirjoittaa sinne www.hri.fi. Ja tähän hakukohtaan, kun kirjoittaa pyörä ja painaa enteriä alkaa löytää avointa dataa, mitkä liittyy pyöriin, ja heti ensimmäisenä tulee tämmöinen Helsingin pyöräväylät 2025. Kun sitä klikkaa, avautuu jälleen, jälleen tota niin näkymä, mikä kertoo, kertoo enemmän tota tästä datasta. Baanaverkko 2025, eli pyöräliikenteen baanojen verkkosuunnitelma 2025 osaltaan vastaa kaupungin valtuuston asettaman pyöräliikenteen lisäämistavoitteeseen. Ja tota, täällä alhaalla on data ja resurssit. Ja sitten täältä löytyy lataan-nappi. Ja nyt kun tämän lataa täältä, tämän baanaverkko verkko 2025, niin jälleen se tupsahtaa sinne oman koneen ladatut tiedostot kansioon. Ja tota, mä voin vielä vielä helpottaa sillä tavalla asiaa, että, että copy-pasteen tuon varsinaisen keippifilin suoraan urlin tuonne chattiin, niin se saatte sieltä, sieltä se ladattu omalle koneellenne. Ja nyt tarkoitus on tuoda nämä baanat tähän kartalle mukaan. Ja silloin me tehdään niin, että mennään tänne vasemmalle ylänurkkaan lisää painamaan, ja valitaan täältä Lisäkarttakasotiedostosta. Täältä löytyykin, Shape shapefile. Sitten valitaan täältä Valitse tiedosto. Ja nyt navigoikaa sinne omaan ladatut kansoon, mulla on täällä vaanat.chip, jonka mä valitsen. Ja sitten, sitten tässä on vielä mahdollisuus sen jälkeen valkata, yleistä kohteet web-käyttöä varten, tai säilytä alkuperäiset kohteet. No mä valitsen nyt kuitenkin säilyttää alkuperäiset kohteet jotta niinku, tieto ei mitenkään huono, niin tässä matkan varrella. Okei. Okay. Ja jälleen kerran klikataan Tuo karttataso-nappia. Noin. Näin. Tämä niinku staattinen paikkatietoaineisto, joka kertoo näiden pyöräväylien sijainneista, siirtyi tänne ArcGISin puolelle ja ilmestyi kartalle. Ja jälleen kerran voidaan valita joku ominaisuustieto näytettäväksi. Mä valitsen näytän vain sijainti, jolloin mä saan kauniita mustia viivoja kulkemaan. Sen jälkeen mä klikkaan valmis nappia täältä vasemmasta alanurkasta. Ja ryhdyn tutkimaan karttaa, että mikäköhän kohden näistä olisi lähellä ainakin toi. Äskeinen melualueella sijaitseva kohde on aika lähellä tuota suunniteltua baanaa. Se saa yhden pluspisteen siitä, mutta yhden huonomman siitä, että se oli noin lähellä melualuetta. Missähän muuta täällä on? Kurkitaanpas. No, täällä on aika tämmöinen, niin kuin ei ole melualueella ollenkaan, ja siitä pääsee aika nopeasti tuohon pyöräbaanalle varmaan sitten liikkumaan. Onpas, onpas mielenkiintoista näin. Kysytäänpä sitten, että onnistuitteko saamaan tämän Shapefilein shape kartalle? Heittäkääpä käsi pystyy, jos siinä, siinä tapahtui onnistuminen. Loistavaa. Hieno homma. Nyt hyvä, hyvät kartan tekijät, teidät on nyt varustettu. Aidoilla, joilla te pystytte tekemään käytännössä niin oikeastaan 95 prosenttia kaikesta avoimesta datasta jonkunlaisen, jonkunlaisen kartan, kartan selain työkalulla. Nyt mainittakoon, että löytyy toki niin kartanteko työkaluja, mitä voi asentaa, asentaa tuota niin, niin omallekin koneelle, mutta tämä ArcGIS on kiva siksi, että se toimii todellakin suoraan selaimesta. Voisin näyttää muutaman, muutaman kätevän jutun tuolta vielä, että mitä voi tehdä. Mä katselin tuossa chatissa, näyttäisi olevan noista karttatasojen järjestyksestä. Ja tota niin, tosiaan tämä tulee tallenteena, eli, eli tätä voisit katsoa uudestaan. Mulla on vielä kalvoilla, kalvoilla ohjeet tämän tekemiseen, joten niitäkin voi hyödyntää. Tota, Mutta kurkataanpa täältä nyt kartan puolelta, että mitä kaikkea voi tehdä. Ensinnäkin, jos haluaisitte siirtää näitä karttatasojen järjestyksiä, niin kun vie hiiren tähän päälle, niin täällä vasemmalla on tuommoista kolme pistettä. Siitä pystyy vaihtamaan niiden järjestystä. No sitten, jos, jos sitten tämä melualuekartta tuntuu turhan läpinäkymättömältä, niin kun vie hiiren tähän karttatason nimen päälle, täältä löytyy kolme pistettä. Tätä kolme pistettä avaa kaikenlaisia hienoja, hienoja lisätoiminnallisuuksia. Yksi niistä on läpinäkyvyys, jolloin mä voin tätä tason läpinäkyväyttä säätää vaikkapa tuonne 50 prosenttiin, jolloin sitten tuolta alkaa kultaa se varsinainen taustakartta tai pohjakartta läpi. Lisäksi, mitä mä voin tehdä, niin mä voin vaihtaa tätä taustakarttaa. Eli tässä on vakiona tämmöinen kiva topografi täältä taustakartasta voi ottaa esimerkiksi vaikka ilmakuvat, mikä voisi tässä olla ihan järkevää. Mä haluan nyt tietää, minkälaista se alue asuinalueena on. No nyt kun aihoin nuo ilmakuvat, niin nuo asunnot hävisivät. Ja mä puhuin siitä, että voisi katsoa vähän, että miten tätä dataa voisi visualisoida. No, mä voin, silloin kun mä vien hiiren tänne asunnot-karttatason lähistölle, niin näette, että tänne alas ilmestyy erilaisia symboleja. Tuossa on Näytä ominaisuustietotaulu. sitä mä voin klikata, niin mä näen ihan sen datan taulukkomuotoisena. Mutta sitten tästä löytyy tämmöiset kivat geometriset muodot kolmio, pallo, neljö. Kun sitä klikkaa, pääsee sitten vaikuttamaan millä värein ja millä tyylein tätä pistemäistä aineistoa tässä kartalla katsotaan. Ja tuota, Ensin valita, mitä ominaisuustietoa halutaan tässä nyt visualisoida. Ja ehkäpä voitaisiin visualisoida nyt sitä hintaa. Ja tota, silloin, silloin mä voisin käyttää tämmöistä kasvavaa palloa tosiaan. No nämä tämmöiset oranssikot, pallot, ei täältä erotu kauhean hyvin. Joten tätä piirtotyyliä. Voisit lähteä muokkaamaan klikkaamalla tätä valinnat-nappia kakkoskohan kohdalla ja sieltä löytyy symbolit. Toivottavasti pysytte perässä, jos te ette mukana, jos ette, niin myös kuuntelukin tässä vaiheessa sopii mainiosti. Täältä voi laittaa täyttövärin, värin ääriviivan, ääriviivan paksuuden. Ehkäpä se voisi olla valkoinen vielä. Ja ei yhtään läpinäkyvä, jolloin kivasti tuolta pomppaa ulos. No. Hinta ja pintaalahan alahan on sellaiset muuttujat, mitkä varmaan niin kuin käy käsi kädessä, niin me voidaan ottaa tätä joku toinenkin asia, mitä visualisoidaan. Ja otetaanpa siihen nyt sitten se pinta-ala. No silloin tämä arkkis huomaa, että ahaa, haluttaisiko esimerkiksi sit vaikka väriä koon mukaan tehdä. Että hinta Väri kertoo hinnan suuruudesta ja pallon koko kertoo pinta-alasta. Se vaikuttaa aika loogiselta, mitä isompi palloista, isompi kämppä. Otetaanpa se ja valitaan tuota niin värisävyksi vaikkapa. Joku semmoinen, mikä tuolta kivasti näkyy. Olisikohan semmoinen, että mitä, mitä kuumempi, mitä tummempi, niin sitä kalliimpi. Ja ääriviiva on sellainen hyvä, millä pystyy sitten noin nuo pallot tuolta kivasti ulos, niin huomaatte. Ja sitten täältä voisi valita sitten myös, että missä suhteessa tuota pallon kokoa kasvatetaan ja pienetetään, mutta täällä on olla näin. Hyvä ja valmis ja valmis ja aina täältä vasemmalta valmis niin paljon, kunnes pääsee takaisin tähän näkymään, että kaikki, kaikki tota niin, karttatasot. Näkyy. Nyt me huomataan, että täällä alhaalla on itse asiassa 142 lähes miljoonan kämppä, ja tuolla ylhäällä on sitten 154 ja 300 tonnin kämppä, että, että tuota, niin, jos tämän pohjoisen kämppän hankkisi, niin jäisi vielä sitten varaa vaikka sijoitusasuntoon. <l> <Finally> Joo, eli tuolla tavalla näitte, millä tavalla kaksi eri muuttujaa voidaan, voidaan visualisoida. Lisäksi tänne kartalle voidaan tuoda myös sit tunnustekstejä helpottamaan kartan käyttäjää, että se näki suoraan, että mistä on kyse. Se tapahtuu sillä tavalla, että esitellään tätä asunnot-karttatasoa, ja valitaan viedä hiirisen asunnot-tason päälle, ja sitten kolmen pisteen kautta löytyy tämmöinen, kun luo tunnustekstit. Sama paikka, mistä sitä läpinäkyvyyttäkin säädettiin. Ja tältä tunnusteksteistä Voidaan valita esimerkiksi vaikkapa tekstiksi osoite, sen fontti asemointi suhteessa siihen pisteeseen. Ajattelen, että se voisi olla sinne sen alla. Sitten, nythän ne ei näy tältä kartalta, kun on mustaa tummaa tummalla, niin aika hyvä kikkaa semmoinen, että otetaan valkoinen väri tekstille näkyy ja sitten laitetaan musta reunus niin ne tulee kivasti sieltä näkyville. Näin. Meillä on aika hyvä kartta. Varsin, varsin pätevä esitys nyt näistä asuntoehdokkaista suhteessa melualueisiin. Mun mielestä toi Baana-suunnitelma ei, Baana ei tule tuolta vielä esiin, joten käsitellään sitä vielä. Ja tuota, nyt jos oltaisiin tämmöisessä live-tilanteessa, niin kysyisin luokalta, että Kuka arvaa, että millä tavalla vaihdetaan baanan väriä? No, se vaihdetaan ihan samalla tavalla kuin asuntojen värit, eli mennään tänne karttatason kohdalle ja otetaan nämä geometriset kuviot tuolta. Nyt käytetään vain sijaintia ja tuosta valinnat, valitse piirtotyylin valinnat ja symbolit. Päästään ottamaan sieltä joku hyvä, mikähän sieltä nyt, ettei se mene ihan melualueisiin sekaisin. Saattaa kyllä mennä. No, keltaisella, keltaisella ne tulee tähän hätään ihan kivasti. Näitähän voi sitten hieroa hiero valmiiksi omalla ajallaan. Näin. Nyt ollaan tehty muutama visualisointitemppukin. Ja jos meillä nyt olisi oma tunnus täällä Arkis onlineissa, niin me voitaisiin tallentaa tämä kartta. Ja, ja sitten. Huomio, huomio. Jos olet koodari ja olet tehnyt kartan tänne tällä lailla ja tallennat sen, niin silloin se kartta saa semmoisen tietyn ID-numerosarjan. Ja sitä IDtä sä pystyt sitten JavaScriptissa kutsumaan ja tuomaan sen kart liikkuvan kartakomponentin näillä kaikilla sisällöillään oman sovellukseesi. Jos sitten haluaisit tehdä koodaamatta kartan, niin silloin napin, tallentamisen jälkeen tänne tulee semmoinen jaan-nappi, joka johdattaa käyttäjää sitten niin kuin sovelluskehitys maailmaan, koska löytyy, sanoisinko näin, että nyt kun me ollaan maalattu kaunis taulu tässä näin, niin sille taululle voi valita kehyksiä, missä on erilaisia toiminnallisuuksia, kuten vaikka osoitehaku tai vaikka se paikanna minut kartalle nappi. Ja sillä tavalla täällä sitten työkalun avulla pystyy klikkailemalla valmistamaan ihan, ihan tota niin kännykässä toimivan interaktiivisen karttasovelluksen. Mutta siihen, siihen meille ei tänään valitettavasti aika, aika riitä. Öö, viisi minuuttia olisi vielä keskustelulle ja kysymykselle, mitä mielelläni, mielelläni käyn ja vastaan kaikkeen, mihin osaan, osaan ja selvitän ne, mitä en osaa. Tähän asti Kiitos jokaiselle, joka lähti tänään tekemään karttaa. Ja, ja tota niin, niin jatkakaa tästä, se on, se on erittäin mukavaa. Ah, itse asiassa nyt vielä ennen kuin otetaan ne kysymykset, niin, niin lupasin näyttää, että millä tavalla tehdään oma merkintä tänne karttaan. Siis me käydään se nopeasti läpi. Se tehdään sillä tavalla, täällä vasemmalla ylhäällä, Työtilassa on lisää nappi ja lisää karttamerkintöjä. me käytettiin jo lisää karttataso verkosta ja tiedostosta. Lisää karttamerkintöjä nappi avaa tämmöisen dialogin, missä saa valita karttamerkintä tasolle oman nimen. En tee sille mitään, vaan klikkaavaan nappia Jonka jälkeen tänne vasemmalle avautuu tämmöinen piirtotyökalu. Ja nyt voin sitten piirtää esimerkiksi tähän karttaan ympyröidä. tuon. Muuttaa sen symboliksi näin, ja sitten mä voin esimerkiksi vaikkapa tuota tehdä nuolen. Ja antaa sille värejä ja sitten kirjoittaa tekstin, että suosikin näin tästä taas tuosta tekstistä vielä ja muutetaan se palkoiseksi, tehdään sillekin reunus, joka on musta. Noin. Ja sitten vähän isonnetaan sitä. Eli tähän kartalle pystyy tällä tavalla luomaan sitten myös ihan, ihan, ihan vapaamuotoisesti merkintöjä. Mikä on aika kätevää sitten, jos lähettäisin tämän kartan vaikka jollekin ystävälleni.